Всім привіт, друзі! Ну що, давненько я не викладував якихось відеороликів. От, і при нагоді, звичайно, я читаю коментарі. Давненько мене запитували, я колись робив, десь два роки тому, сходи. От, і робив балясини, і саме вибирав отаку канавку. Ну, як то кажуть, пачка чималенька, а якісь Приспособи для ручного фрезера робить ну, трошки ну, незручно, тому я ще давно зробив отакий стіл, користуюсь зараз дуже рідко ним, бо вже куп... у мене давненько вже фрезер стаціонарний. Але все одно, вертаюсь, як то кажуть, до свого початку, бо все одно виручає оцей о, о, стіл. Фрезер у мене стоїть тут постійно, 9-шка, кому буде цікаво, він недорогий, такий бюджетний фрезер, Ну, я вам скажу, що дай Бог, він на свої кошти відпрацьовує юлки палки бо е, я, він мене десь більше... Двох з половиною років, ну десь до трьох років от він у мене. І я, якщо чесно, його не жалів. Насилував такими фрезами великими. От, як от зараз покажу. Ось така фреза, якщо побачить, філюнча Я фасади колись робив. Оттягувався і підшипника зняв, щоб поглибше брала. От. І зараз оттягувалася. Геть нічого робити, м'які породи. Ну, тверді, звичайно, за пару разів, бо, ну, самі розумієте, фреза дешева китайська, не така гостра, і тому треба за пару разів, бо дуже пале або важко фрезерую. Ну, все одно, я, як то кажуть, його не дуже і жалів. Тому зробив я таку каретку, яка дуже легко ходить. От. І звичайно, десь це дерево, воно трошки буває приклинює. Ну я його легенько перед роботою солярочкою помастив і вперёд работать. Ну, в основному він більше в мене цей стіл стоїть, чим я працюю. От. Зараз покажу, як я робив такі штуки. Це дуже просто. От. Береться заготовка, любого, любого формату, яка вам там потрібна. От, робите свій розмір, упираєте оце все діло і проводите. Головне міцненько тримати От, бо може десь там піднімати, якщо фреза тупувата, або, ну, мало лише, піти сюди, наприклад, щоб не спортити заготовку. А так, руками, якщо чесно, це все діло зробити, притримати дуже можна. Якщо, звичайно, комусь незручно, можна зробити якийсь прижим доповнюючи. Ну, я думаю, що тільки трата часу. От. Ну, і, звичайно... Фриза. Фриза глобусна, от, так що не, не з дорогих от, і тому подібне. І, звичайно, ще колись давненько мене питали, як я піднімаю, пускаю. Я нічого не видумував, поставив лише тільки донкрат, звичайний, за 200 гривень бивушного. Купив, поставив і нічого там не видумував. Якось хотів я робити це все діло. Щоб у мене тут ключом піднімалося, в общем-то, я провозився три дні Там ципки, шме... в общем-то, таку дурницю я собі затіяв я... В мене воно не вийшло, почав той ципок там спадати, в общем-то, я її закинув, та й на тому все Не моє воно, якщо чесно, е... так що така ситуація Ну а так от виглядають отакі балясіни, все-таки гарно буде виглядати, чим просто пряменька балясина. Ще звичайно, треба збити кромочні уголки, щоб вони такі гострі були. Ну і все, і готова вам така балясина. Балясіна 6х6. Звичайно, можна робити, як то кажуть, січення різне, яке вже там вам сподобається. У ну, мене 6х6 От, вийшла балясіна, навіть якщо чесно сказати, 5, 5 см 8 мм. 58 мм виходить. Для чого я таке роблю? От коли в мене буде йти поручень, от у мене рейка, да, яка буде ставати отак зверху, чіплятись да, і з-під низу буде прикручуватись ось цей поручень, який лежить тому я роблю його 6 на пару міліметрів, що коли, якщо тут зарізаємо ми на угол, от, поручень оцей трішки глибший за товщину рейки, бо товщина рейки виходить 13 мм, а тут я зробив 14. І виходить, що, якщо десь у нас тут може бути нерівність там, знаєте, ну, все може бути десь все робили правильно, а там як то кажуть, щось, щось те не вгадали і оцей цей міліметр якраз перекриє вам стик із оцею рейкою, і тому буде як то кажуть, все добре от е і виходить, що не буде видно якихось там е халтур, халтур от, бо все ж може бути звичайно, при установці це все будемо старатися робити все класно ідеально. ну, все буває е як-то кажуть, по обстановці, бо наче все робиш класно, красиво, а виходить як всегда. Ну, буває таке. Так що такий можна збагатити вид балясіни. Нічого складного для когось, це може не в новинку, але є багато початківців, які починають самі. І звичайно, не знають, де взяти якусь поради. Можливо, щось подібне зробити, от не іменно так, як я роблю, а щось там своє придумати, щось там інше, ну все, як то кажуть, трішки дати поштовх для правильного напрямку, для того, щоб людина зрозуміла, що далі робити в майбутньому, от і своїми виробами, от і так що така ситуація, е, я думаю, що всім все понятно, всім ясно, От, я вам показав свою роботу, це виготовлюю я лісницю, вже ступені, підступні, косогори я повиносив у, можна сказати, малярний цех, бо там буду покривати це все, натирати маслом. От, і, як то кажуть, відео буде вже далі, як я вже завершую цю лісницю, вже по закінченню. От, я думаю, ну це буде ще не скоро, бо ще тиждень десь з нею треба повозитися, підлакувати, потім поїхати і ще там поставити з недільку непогано, якщо чесно, розібратися. Потім ще деякі, знаєте, плінтусики там, вобщото ляпухи всякі, я їх на них кажу, ляпухи, бо дійсно треба під стіни, там, під якісь... Общо можуть бути всякі нюанси, якісь плінтусики, уголочки, щось ще подобавляти. Ну і є там ще деякі нюанси, які не можна зробити за один раз. Так що така штуковина. Ну і буде тоді вже завершення роботи. Ну а так працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Поки робота є, треба працювати. От. Так що бачите, ясен отакий гарний, Ясін, структура ясина. Буде під маслом виглядати дуже чудово і буде дуже гарно і якісно. Надіюсь на це. От. Ну що, друзі, у мене все. Всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення!